السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم كنشارك معكم القطيع ديال حولي من عند السي عيسى هذا الراجل ها هو مرحبوظة. مرحبا بك بارك الله فيك السي عيسى هاك السي عيسى تعطينا شي معلومات على الاثمنة والاثمنة خويا هاد العام راه مرتفعة شوية في الثمن كاين الرديفة اه كاين الثمن اخويا هذا زي اه والحمد لله خير موجود وني الثمن راه زي تمان. او هادخل 20 الناس السلعه ماخرهم والو ماخرهم <تصفيق> <بتخلقهم تصفيق> والو والثمار كاينه الجوده <التامان> <تصفيق> كاينه حتى الجوده راه كاينه الجوده الحمد لله راه كاينه وما يكون <تصفيق> الا الخير الخير راه موجود <تصفيق> نتمنى من الله <تصفيق> الله لهم <تصفيق> <انتمنوا> الله التيسير <تصفيق> من ناحيه السكان ديال مدينه السمارا اللي خير موجود خير <تصفيق> موجود الحمد لله مرحبا وسهله مرحبا وسهله مرحبا وسهله مرحبا غيكون ان شاء الله على خير مرحبا انا سيدي مرحبا مرحبا كل واحد يتقدى على الجهدو. على على جهدو. على قد البيئة ديال الانسان على لقد الحال. كاين خرفان صغار كاين كبار. كل شيء كاين كاين اللي بغى الخروف ما بغى الخروف واللي بغى راه خير موجود كينو. كل شيء كاين الحمد لله. كل شيء كاين الحمد لله. آه تعال, تعال تعال زيد يا زيد يا زيد. زيد هسه آه آه. السلعه موجوده الحمد لله. مرحبا. مرحبا يا سيدي مرحبا زيد عندي هنا زيد. الخير. آه آه الخير آه آه يا خير موجو سبي اللي بغوا تخرج علاش بغى مرحبا أيوة. وسهلا هذاك <تصفيق> اللي يمشي على اللي على المستوى ديالو على الجه ديالو مرحبا, مرحبا وسهلا خرفان كبار صغار اللي بغى على على القد... القد... القد... الحال ديالو أيوة. لقد الحال ديالو مرحبا بارك الله فيك السي صلاح بالنسبه <تصفيق> هذاك اللي هذاك من لهي كنقولوا فيها 76 76 اللي هنا هذا كله من تلخمسة وأربعين ستو ستورغ الإنسان يمشي غا... لا لا لا حساب يجيب والله. <تصفيق> آه. <تصفيق> <تصفيق> استطاع استطاع. ياك. لا ديال لا تز... راي راي راي لا راي فوقين حتى سير كاين السرح ولاين راه المليح شوف. اه الزريبه الريحه ديالها نقيه لا الحمد لله سبحانه أه. وتعالى آه. حنا دابا ملي جينا كنعلفوه عالف نقية ولكن كان عند مولا السرحه خلاص كانت سرحة مزيانه هذه ديال الباديه ملي كتدخل الزريبه وكتشم الريحه ديالها زينه عرف الله ديال لك لا والو ما كاينش لا ما كاينش راك راه كيبان من ليقه ديالو كيبان لك والله انت كتشوف دابا اه دخلنا دخلنا له دراج مرحبا والله مرحبا مرحبا مرحبا ما لا معال ولا حتى مرحبا جينا على غفله وانت كتشوف كل باين والله احنا ورا الاشراق, ورا الاشراق. اللي بغانا اه ورا الاشراق هنا مدرسه ديال بريفي بريفي اييه والله والله والله مرحبا مرحبا نسيد ورا المدرسه ديال الاشراق بريفي حدا ساراسيون اللي بغيتوها كاينه لا خروفه لا خروف لا اللي بغيتو اللي بغيتو موجود خير موجود معز جدي كل كاين خاص شي حاجه مرحبا مرحبا به مرحبا الله يحفظك هذاك لا, لا انت صورتي هذه أه صورها سيس خروف فين هي سيس خروف لا لا بغيتي نتا ما بغيتي خليها من. صافي بارا من بعد خليها الحاجه قياسك هو هذا يلا لا خرفان زيني تبارك الله ما كتشاهدوا متشاين على هزال الناس كيدخلوا عندهم كيتقدموا انا هذ الناس بارك الله الانسان يمشي على الاستطاعه ديالو بشي خروف غليد كين خرفان غلاط كين الرقاق كين سنة على قياسه الله يكون في العون سين ستافه هو بتقدم العنسي دي واحد لا كان شوفه كل واحد يشوفه كينيس ستافه هانيا همال هانيا الله عبك هو قالك ادي العزل الشركات سواء ادي العزل الشركات لا الإنسان مشى على قياسه والله حكذا مشى على قياسه الله لكن شلي كين ادي سن ستافه صيبنا مع مصطافه السيس سلك لينا معاه. لا راه ما <تصفيق> يخسر معاك موال هذا الراجل هذاك. داكشي دا. دا دا كاين خرفان رقاقرا ماشي. داكشي على الاستطاعه مويان وغليظ. انسان علاه قد على هذا اللي باغي اللي باغي 60 باغي 70 باغي 40 راه يمشي هذا هو اللي <تصفح> كاين. ها هوما بدا راه خرفان سمان تبارك الله ها بس مالو السيس كنشكرك مرحبا خويا كنشكرك السيس على المعلومات فتحتي لينا بابك وخليتينا نصور الخير ديالك الله الله يجازيك بارك الله فيك أيوة بارك الله فيك الله يحفظك الله يوفق ليك اللهم امين الله يحفظك يا ودي السيس مشاهدينا الاعزاء كنختموا هذا الفيديو وكنشكركم على المتابعه ولا مهم لي خاصاتي شي حاجه الباب مفتوح اجا السي عيسى وراء دي ديال البريفي هنا ديال اللي حدا سميت الشارع الشارع حدا الساراسيون غادي نصور ليهم اللي الباب غادي اللي خاصو شي حاجه راه غادي يجي ليها خص... مشاهدينا الاعزاء شكرا لكم كثيرا على المتابعه وشكرا لكم على الوفاء واشكركم كثيرا صغيرا وكبيرا شكرا لكم رجال ونساء شكرا لكم ومن هنا ينتهي الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله تحياتي لكم والسلام